زوجتي بتعمل في فندق واخذت أشياء من الفندق وهي تريد أن تردها فماذا تفعل؟ أولا يجب عليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى أن هذه السرقة والسرقة كبيرة من الكبائر. وخلي بالك وخلي بالك أختي والله العظيم والله العظيم من سرق بيضة سيأتي يوم القيامة وهو يحملها في يوم الفضيحة أسأل الله أن يسترناكم في الدنيا والآخرة. من سرق بيضة سيأتي يحملها. من سرق دجاجة من سرق جنيها من سرق المال العام من سرق بنكا من سرق أمة من سرق أمة ما الدليل قال جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة اللهم استرنا ولا تفضحنا الشاملة شملة أخذها رجل من الغلول أو الغلول أخذها من المال الحرام لأنها لم تقسم بعد أو لم تقسم بعد، لم تقسم الغنائم بعد، فقال عليه الصلاة والسلام هذه الشملة تشتعل عليه نارا يوم القيامة، شملة يعني غطاء للرأس كده أو يضعه على صدره، تشتعل عليه نارا يوم القيامة، فالسرقة كبيرة من الكبائر، وربنا جل على كل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، طيب سرق وضعف، ماذا يصنع؟ أول شيء يتوب إلى الله ويبكي من بدل الدم ويقول له يا رب سامحني وتجاوز عني واغفر لي يبقى اول شيء التوبه، اول اركان التوبه الندم، الندم هو ركن التوبه الاعظم، وبعدين ان تكون التوبه لله، مش بيتوب عشان خيف ايديه تتقطع، لا، هذا ينقض التوبه، دي مساله مهمه، مش بتوب عشان يبقى لي حشمه ولا يبقى لي مكانه، ما بتركش الخمر عشان خايف عقلي يطيش يوم الناس تضحك عليا، لا ده انا بتوب لله، اتوب توبه خالصه لله جل وعلا. واندم على ارتكاب هذه الكبيره الا وهي السرقه ايا كان حجم المال المسروق او ايا كان حجم الشيء المسروق ثم بعد ذلك يجب علي ان ارد ما سرقت الى اهله الى اصحابه ما دمت اعلم مكانهم وما دمت اعرف موضعهم لانه قد ياخذ رجل من انسان مالا ثم بعد ذلك لا استطيع ان اتعرف عليه ولا استطيع ان يصل إليه يذهب إليه في مكان الذي كان يعرفه يقول ترك هذا المكان آه هذه مسألة أخرى في هذه المسألة إن لم تستطع أن تصل إلى صاحب الحق فأخرج هذا المال بنية أن يكون الأجر لصاحب هذا المال بشرط إن عاد إليك في أي وقت من الأوقات وتعرف على حقه وماله أن ترد إليه حقه وأن ترد إليه ماله أما إن كنت تعرف صاحب الحق فيجب عليك أن ترد له هذا الحق فعلى الأخت الفاضلة أن تتوب إلى الله جل وعلا ابتداءً وأن تندم على هذا الفعل وأن تستغفر الله تستغفر الله عز وجل وعليها بعد ذلك أن ترد هذا المال، طيب يا مولانا أنا ما أقدرش أرده ده فضيحة، أروح أرده إزاي وأقول لهم أنا سرقت؟ تستطيع الأخت أن ترد هذا المال طيب يا مولانا انا ما اقدرش ارده ده فضيحه اروح ارده ازاي واقول انا سرقت تستطيع الاخت ان ترد هذا المال بصوره لا يشترط فيها أن تخبرهم بأنها سرقت المال أو بأنها أخذت المال، تستطيع بأي طريقة، يعني أضرب لها مثالا مثلا قد تقول والله آه أنا وأنا في عملي مقصودش شنا تقسم بالله يعني قد تقول انه انا كنت في عملي قد اخرجت مثلا هذه البضاعه او هذه الشيء بحسب او بحسب وظيفتها وقد فوجئت بعد هذه الايام التي قران ان اصحاب هذا المال قد اتوني به وقالوا بان الى اخره يعني أتصور الصورة واضحة في هذه الحالة لما تعود الأخت بفضل الله إلى الشركة أو إلى المكان اللي كانت بتعمل فيه وترد هذا المال حتما سيفرح هؤلاء جدا بفضلها وبخلقها وبكرمها وبدينها وبإيمانها لأن الإنسان مجبول على حب المال فلو عاد إليه ماله فرحوا بها بل ولن ينقص هذا الفعل شيئا من قدرها بل سيرفع قدرها عند الله جل وعلا ابتداء ثم عند أصحاب الحق